السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رجعت لكم فيديو جديد كنتمنى يعجبكم هذه المره غنعدل مع بعضيتنا السفة المدفون هذه هاد السفة هذه يعني معروفه عندنا في المغرب يعني كنعملوها في الاعياد في العراضة المهم كيعادلو في جميع المناسبات والله البنات كنت جالسه وتشهيتها وقلت نعدل وليداتي ونشاركها معكم انا كيف ما قلت لكم كتصلح جميع المناسبات في حق انا تشهيتها انا وولادي ونعدلها المهم صحه غتعجبكم يتابعوا الفيديو الاخر نقدم لكم مع الفيديو مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه ونبدا بسم الله على بركه الله في المقادير المهم هنا كيف ما شفتوا معايا باش ما نخربقكمش يعني كتب بالمقادير الاولانيه ومن بعد نكملوا المقادير اللي هما الثانيه المهم بدات المهم هنا في التوابل عندي الخرقوم معلقه الخرقوم معلقه الابزار معلقه سكينجبير معلقه صغيره ديال الملح المهم الكل معلقه معلقه صغيره ومع في ديال الثوم غبره ما كانتش حك او شي دريص ديال الثوم واحد العويده ديال القرفه وعندي هنايا البصله مشلضه هيدا ستوان وعندي ربطه القزبر نس مخلطين مع بعطياتهم ونص كيلو ديال السفه وتجدد على حسب الافراد العائله المهم انا ما عنديش كامله يعني فقط وهنا عندي زيت الزيتون وزيت المائده المهم كنعمل منهم يعني شي ربع كاس بينهما بجوج كنعمل داك التوابل اللي هي معلقه صغيره ديال الخرقوم معلقه صغيره سكنجبير ومعلقه صغيره د الملح الملح دائما على حسب الدوق ديالكم ورسم معلقه صغيره ديال ديال الثوم بودره وواحد فتيوته ديال السمن يعني لا كان عندكم موجود كيجي مزيون كيعطي واحد الماداق معلقة صغيرة او هذا السمن حار المهم إذا ما يكونش حر بزاف يعني يشوي وش مش كعطي واحد الماداق مزيون ومعلقة صغيرة اللي يبزر وانا هنا ايام مش الرجوج يعني ما يكونش كبير بزاف ما يعني متوسطين هيداك المهم هنا ما الكل في هادا في هاد تنجرة هيدا كان عمله ببصال كان عمله لدجداد كان عمله ذاك ربيتاد مع و والمعدنوس مع بعطياتهم انا مربطاهم هنا ما قطعتهم شي حاولوا ندخلوا داك التوابل في داك في داك التجديودات ديالنا ومن بعد انا غنعملهم على البوطا نخليهم حتى كيتقلاو يعني على خاطرهم انا ما كنعمل لا ما ني والو غادي نخليهم كيف ما هما يعني غيطيبوا لله في داك الماء بصل البصل المهم هنا كنشعل عليهم البوطا في حق هنايا قللو البنات يعني البوطا من الاحسن قللوا البوطا باش يطيبوا على مهلهم أو دبا نخليو تجديوده ديالنا كطيب أو ندوزو باش نعدلو السفه ديالنا نبقا مرة مرة كنمشي نقلب داك الخيطات ديال تجداد أو داك حتى كت# تحس بهم بداك المهم مرة مرة ردو لهم البال باش ما معاكم أو خليهم يطيبو غير على تكون البوطه مهينة المهم هنا كنجيبو الصفة ديالنا هنايا يعني كنحتاجو انا كنحتاج هنايا نص كيلو ديال السفة، المهم باش خليت لكم يعني المقادير هذو ديال السفة يعني الاخر باش ما تخربقوش المهم بدينا بالطياب ديال الجداد بعد من بعد دوز للسفه هنايا المهم كيف ما قلت لكم كنعملوا السففه ديالنا فواحد القصعه هكا كنخوي عليها زيت المائدة يعني ثمانيه شي ثلاثه د المعالق د الزيت حتى كندهنوا داك السفة ديالنا مزيان أو كنجيبو الكسكاس يعني أنا ديجا عملت البرمة فوق البوطة حتى كد# يغلى داك الما أو فوق منه هيدا السفه يعني كنعمل في فالكسكاس أو كنعمله فوق ال# فوق البوطة كنخليها حتى كدوز 15 دقيقة بالحساب يعني حتى كدفور يعني حتى كطلع داك حتى كدفور معاكم يعني حتى كطلع البوخر وعاد عاد فوق البوطة هنا من بعد ما بخرت معنا السفه ديالنا يعني كنحيدوهم فوق البوطم بعد ما دازت 15 دقيقه وكنعملوها في القصعه هنا من بعد ما كدعملوها في القصعه كنجيب واحد الزلافه ديال الماء اللي هما باردين وكنخويهم من فوق منهم يعني زلافه الماء بارد وكنخويهم فوق السفه ديالنا وطبيعه الحال يعني دائما بيدكم هيدا كدفكوها هيدا ما كتخليوهاش هي حيت سخونه بزاف البنات المهم حاولوا على لذيدات ديالكم انا هي بالنسبه للمبتدئين هو اللي كيعرف ما شاء الله عليه عاودت مره ثانيه كنوليو نضعها فوق البوطه يعني من بعد ما خويت على داك الزلافه ديال الماء كنخليها واحد فتيوتيه على ما كتتفك معنا عاود كنرجعها ني فوق البوطه وكنشوفو التجليودات ديالنا ها انتم كتشوفو يعني ما شاء الله بداو يعني يطيبو انا كيف ما قلت مع مثل مله ملي والو من بعد ما دازت عاوت 15 دقيقه بالحساب حتى يعني حتى كيطلع طلع داك البخار عاود مره ثانيه كنعملها في القصعه وكنجيب عاوتاني الزلافه ديال الماء طيبين يعني سخونين وكنخويهم فوق منا عاود كنفكها مزيان هيدا كيفما كتشوفوا معايا كنفكها مزيان يعني ما بيداكم هي شنو سخونه حاولوا على اليديدات ديالكم كيف ما قلت لكم يعني هيدا مي من المغرب فلب شي حاجه اذا كتفك المهم كنحاولوا دعملوها كيف ما كنعمل انا من بعد عاود ملي كتفك معاكم مزيان وتحسوا بها يعني بدات تبيض هاد الشيء ملي كندعملوها بدك كتولي بيض هنا كنوريكم على يعني كان قرب يعني كنقرب لكم باش تشوفوا حتى كتصبح على هذا الشكل هيدا يعني ما كتبقاش قاصحه يعني كدار معاكم عاود مره ثانيه كنعملوها في الكسكاس وكنرجعوها مره ثالثه عفوا كنرجعوها فوق البوطه عاود كنخليوها شي 15 دقيقه وكنخوي عليها في د الماء سخونين يعني من نفس الماء اللي كتغلي فيهم الزيت منهم شوف باش كان فوق من هيدا فوق منا عاونت كيف ما قلت لكم يعني كدوز 15 دقيقه دابا المره الرابعه يعني من بعد عاوتاني ما في فتيوته كنجيبو الملح كنعمل معها الملح وكنرجعي باش دخل فيها داك الملح عاود علقة هيدك ملح مهم معلقه صغيره هاداك د الملح المهم دائما الملح على حسب الذوق ديالكم نتوما اخواتي عاود كنعمل عليها فتي وتدلمه يعني ماشي بزاف الماء سخونين شويه هيدك هيداك وكنوضعهم فوق داك الشعير عاود كنولي نرجعوانيت فوق البوطه يعني حتى كدوز عاوتاني نيت 15 د دقيقه هيداك او 10 دقائق المهم على ما يطلع داك البخار كيف ما تحسوا بها يعني يطلع داك البخار هيدك دابا هادي التصفيره اللخرانية التصفيره هادي دابا هنا غادي نعملو اللي خصنا نعملوه كيف ما قلت لكم ما عطيتكمش المقادير في الاول باش ما تخربقوش هنا كنجيب جوج معالق تاع تل... تاع المعلقه ديال السكر اللي هو الناعم سكر جلاسي وكتجيب واحد المعلقه هنايا المعالق كبار جلاسي وكتجيب واحد معلقة كبيره ديال الحليب غبره واحد معلقة صغيره ديال السمن ديال الزبده اذا تكون المهم كيعطي واحد المذاق مزيون باش كيعطي واحد التنسيم هيدا المهم كتخلطوا السففه ديالكم مزيان وكنتركوا هذا دابا على جنب وهنايا تا لمبغيتوشي <hesitation> زبدة إي <hesitation> عفوا شي سمن عملو الزبدة، مهم أنا هنايا عملت <hesitation> السمن يعني كيجي كي يعطي واحد المداق مزيون، ماشي كيكون كي حر، يعني يكون فيه واحد المداق ديال السمن هذا دي كيعطي واحد البنة مزيونة، وندوزو للتجداد ديالنا من بعد ما طاب، كيف ما تشوفتو معايا أنا كنحيد داك <hesitation> هنا كيف ما تشوفتو معايا كنحيدو داك العويده دالقرفان، دي اللحيمة ديالنا كنحيدها من داك المرق وكنخليها تقي المرق، وكندوزو كنحيدو العطم على اللحم أو نفتت مزيان داك داك# الجداد ديالي داك في خيطات أو داك السديره كنحيد منهم من العطم كيف ما شفتو معايا هايدا مهم هو باقي سخون وكان ولي نوضعو في داك المريقة اللي هي خليناها كتقلا فوق البوطا كنولي نوضع فيها داك الجداد ديالنا من بعد ما فتتنا هايدا أو الكل مع بعضهم ومن بعد البنات كما شفتوا معايا صافي يعني غادي نطفي عليها البوطه دابا وندوزو عاوت لثيمات المقادير اخرين يعني للتزيين المهم هذا الشيء كله اللي كنوري لكم على حسب الرغبه ديالكم وهئ اللي موجود عندكم البنات ما الانسان ما يكلفش على نفسه يعني عندي البرقوق يعني من بعد ما طيبته شويه وفتيوته ديال السكر وفتيوته بالقرفه وعندي المشمش من بعد حتى هو طيبته في القرفه وشويه السكر وعندي الجلجلان هنايا حمرته من بعد ما غسلته ونشفته وحمرته فتيوته هايدا وعندي اللوز يعني قليته بعد ما سلقتو وقليته وطحنت منه شي وخليت شي والقرقع المهم هادشي كلو كله اللي وريت لكم البنات يعني المهم على حسب المقدار ديالكم انتو كان عندكم موجود عدلو ما كان شي ما هي القرفة والسكر وكتجيك الحمق والزبيب والقرفة والزبيب هنا يا البنات طيبتو بوحديتو يمكن لكم تطيبوهم مع الشعرية أنا طيبتو بوحديتو هيدا المهم هنا كنضيفو للصفة ديالنا في واحد طبس التقديم كنجيب الطبسي التقديم وكنعمل هاد الإطار ديال اللي كنعدو به الكيكه كنعمل سففه ملتاحه وكنجيب داك اللحمه ديالنا اللي مفتتتنا مع بعضياتنا ومع داك البصل وكنضيف عاود الطبقه الثانيه يعني الطبقه ديال السفّة، انا يعني من بعد ما ضفنا الطبقه الاولى اللي هي ديال السفّة والطبقه الثانيه اللي هو ديال الدجاج مفتت ومطبقه الثالثه اللي هي الاخرانيه ديال السففه وكنزينو بداك داك البرقوق اللي هو الوتو في في الججلان اللي هو السمسم ولو المشمش باللوز والرجع ومن بعد كنجيبوا القرفه وكنزينوا بها هيدا يعني مع الاطار المهم احنا مخليين الاطار حتى كنكمل كن بالتزيين عاد نحيد الاطار ديال الكيكه اللي كيف ما كتشوفوا معايا ويمكن نحاول نجيب داك المشمش ديالنا وكنفرقوا في النص بعد منهم يعني عمرتهم كيف ما شفتوا معايا باللوز وبعد منهم عمرتهم بالقركاع وبعد منهم خليتهم هيدا كنعملهم على الشكل الدوريضه يعني كنفتح المشمشه في النص يعني اصلا يعني ديجا كيكونوا مفتوحين كتفتحوا جويجات وكتفلقوهم هيدا على بعضهم كيف ما شفتوا معايا وكنعمل قرقاعه في الوسط المهم تزين على حسب الرغبه ديالك وكنعمل فتيوته د الزبيب يعني مع الطرف هيدا لكم وكنجيب داك اللوز اللي هو رمشتو كيف قلت لكم أنا قليتو و من بعد منو خليتو هيداك و بعد منو هرمشتو و كنوضعو فوق مـ ديالي و كنحيد الإطار ديال على السفة ديالي و هذا هو الشكل ديالها النهائي صراحة كتجي أكثر من رائعة البنات كتجي لذيذه في المداق و كتجي راقية في المنظر يعني ني دعتلوها هيدا للضيوف أو لوليداتكم أنا لكم بقيت جالسة و عاودت شهيتها و نوط و قلت نشاركها صراحة كتجي أكثر من رائعة البنات كنتمنى من كل قلبي يدنى ديال الإعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم متبخلوش عليا يعني بلي لايك في القناة يعني هدشي كل أخواتي لي لكم يعني فضلا ليس أمرا وجزاكم الله كل خير أخواتي على المتابعة ديالكم على التعليق ديالكم وعلى أي حاجة كتعدلوها معايا شكرا لكم بزاف مهم أخواتي دابا وصلنا لنهاية الفيديو كيف ما تشفتو معايا أنا شاركت معكم جميع التفاصيل وكنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم ويكون الشرح يعني ويكون الشرح مفهوم وهنا يا البنات هذا هو الشكل ديال النهائي المهم دابا كيف ما لكم وصلنا وصلنا لنهايه الفيديو كيف ما شفتوا معايا انا قدمت هنايا مع القرفه ومع السكر الكلاصي وكنتمنى يا ربي تبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء وشكرا لكم الى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله تسلام عليكم اخواتي